وجدت فتاة أحلامك وتريد أن تحصل عليها فأنت إذا مضطرا لقضاء بعض الوقت بعيدا عنها بطبيعة الحال قد تقلق من احتمالية اختفاء الإعجاب عندما لا تتمكن من رؤية بعضكم البعض كل يوم وربما تعتقد أنها ستنساك لكن لا تقلق هناك عدة طرق لجعل فتاة تفتقدك وتتمنى فقط أن تراك كل ما عليك فعله هو البحث عن التوازن ما بين إظهار أعجابك لها وبين التظاهر بعدم الاهتمام حتى تشعل رغبتها فيك وتريد الحصول عليه إذا أردت معرفة كيف جعل فتاة تفتقدك تابع معنا هذا الفيديو لا تكن دائماً متاحاً بسهولة للقيام بشيء أو للحديث. هذه خطوة ضرورية إذا كنت تسعى لجعلها تشتاق إليك. ثانياً، كن آخر ما يشغل تفكيرها ليلاً. إذا كنت تريدها أن تحظى بنوم هانئ وتحلم بك، فحاول إعطائها رسالة أو مكالمة سريعة قبل أن تذهب للنوم، فهذا سيعني لها الكثير وقد يساعدها على رؤية أحلام سعيدة تجمعكما. ثالثا تأكد بأن يكون لك حياة خاصة الفتاة لن تتمكن من افتقادك أو الاشتياق إليك إذا كنت دائما بقربها ولا تفارقها وهذا يعني وجوب ممارستك لهواياتك الخاصة ونشاطاتك المفضلة والخروج مع أصدقائك أمر رابعا اجعلها تتساءل ما إذا كنت تفكر فيها بعد أن تخرج معها في موعد مثلا اتصل بها لتطمئن عليها لمدة قصيرة خامساً اعطها شيئاً يفتح مجالاً للتفكير بك هذا يعني أن تمنح حبيبتك هدية ذكارية تعيدك إلى ذهنها كلما نظرت إليها سادساً تذكر بأن الرجل اللعوب لن ينجح في علاقته العاطفية إذا كنت تريد من الفتاة أن تفتقدك فعليك أن تعزز أهمية وقيمة وجودك قبل غيابك سابعاً أن تتصف بالصبر إن صفة الصبر تجعل الشخص متألق ويتصرف بشكل جيد وخاصة في المواقف الصعبة التي تحتاج إلى التركيز وعدم التسرع في أي قرار وخاصة القرارات المصيرية وخاصة مع الفتاة التي يريد ثامنا اجتذبها حتى عندما تكون بعيدا عنها عندما تتحدث مع الفتاة عندما تكون بعيدا عنها يجب أن تبقيها مهتمة بك حتى ترغب في رؤيتك مرة أخرى تاسعا أن تكون لها صديق أول شيء ومن أهم الأشياء التي تنجذب إليه الفتاة بالنسبة للشاب هو شعورها بأنهم أصدقاء وذلك لأن علاقة الصداقة تجعل الشخص يتصرف بعفوية وتلقائية عاشرا دعها تعلم بأنك تهتم لتفاصيل حياتها من الأمور المهمة بالنسبة لك كذلك أن تتذكر التواريخ الهامة لديها على سبيل المثال موعد الاختبار أو مقابلة العمل التي تسعى لاجتيازها أو عيد الميلاد وأخيرا هل تجيد فن الاستماع؟ لأنه من أكثر الأشياء التي تحتاجها المرأة فهي حقا تود إخبارك بكل ما تواجهه من صعوبات في الحياة دون أن يكون قصدها بذلك اللجوء لحلولك دائما لكنها تحتاج لإنصاتك لها وتعاطفك معه